moi <tellos> isto que eu... chamam çantoad <tellos> combinarnos. Eh, agora que tamén que tan xente que quere mudar o país. país e... eh, quería quería decir que para nós é moi importante a cultura. E ata agora ninguén ninguén valor. Entón pedimos desde aquí que se faga o